Să vă mulțumesc Să-i să așa a și de lui Angelica și aia de fetele! Și nu mai. Bine Pentru de jos! și dragă Pentru Fabian! Pentru Ioana Naša Mare! Care în septembrie, e, e prezent, la nu dărugă, viața e voi încercăm, pe după toată lumea lega măsură.